Lähdetään liikkeelle risteytystehtävistä, ja mennään aivan tämmöiseen yksinkertaiseen monohybridiristeytykseen ja siitä sitten eteenpäin. Ja nyt tehtävä annossa katsellaan perhosia ja perhosin väriä, tämmöinen kuvitteellinen tilanne, jossa risteytetään keskinään homotsykoottinen punainen poirasperhonen ja homotsykoottinen sininen. Naaras, perhonen. No, homotsykoottinen punainen. Mitä sitä nyt sitten tarkoittaakaan? Kerätään hieman. Eli kyseessä on, on se, että ö, tämä perhonen on samaa perintäinen nyt tämän väriaalleelin suhteen. Eli on yksi tietty geeni, joka määrää se, että tuleeko siitä perhosesta sininen tai punainen. Ja se on tietyssä geenissä, anteeksi, tietyssä kromosomissa, tietyssä kohtaa, ja nyt oletetaan, että se on vaikka tuossa kromosomissa numero kolme, ja tämä alleeli, että siitä tulee punainen, niin se on tullut vanhemmilta kummaltakin vanhemmalta, niin äidiltä kuin isältä, ja niinpä ei ole eroa sen suhteen, kummassakin vastinkromosomissa on sama alleeli, se on sama perintäinen polko, on se sitten, nyt sitten dominoiva tai resessiivinen. Mitäs nämä sitten on? Mennään seuraavaksi sitten siihen. Oletetaan nyt näin, että tämä punainen on dominoiva ominaisuus ja merkataan sen myös. Punainen on dominoiva, jos tulee punaisen mallaava alle eli pastinkromosomiini, niin silloin tulee punainen. Nohan sinistä vähän tulee joukkaan, mutta katsotaan sininen. Resessiivinen, siivinen, peittyvä, väistyvä ominaisuus. Nyt meidän pitäisi alkaa sitten tekemään jälkeläisiä. Ja nyt ennen sitä mä laitan hyvän, käydään läpi nämä säännöt, miten merkinnät eri ominaisuuksien suhteen tehdään näissä ristetystetissä. Nyt silmätarkkana tässä on tietyt säännöt, mitkä on pakkoon tai on hyvä noudattaa. Muuten homma menee vähän hankalaksi tulkita. Yleensä kun on tämmöiset ominaisuudet, niin tota, näitä merkitään tietyllä kirjaimella. Ja tämä siksi, että se on, jos tehdään isoja taulukkoja, niin on helpompi tulkita silleen, että ne ei tarvitse kirjoittaa mitään pitkää ominaisuutta, vaan se näkee suoraan siitä kirjamista, minkä itse on sitten valinnut. Ja yleensä se sääntö on siten, että otetaan se peittyvä ominaisuus ja sen alkukirjain. Tässä tapauksessa siis tämä resessiivinen sininen ja sen ominaisuudesta tämä sininen, niin nyt tulee värin ominaisuutta Sllä merkitään. Eli tällainen alle eli pikku S tekee perusta sinistä, jossa on tulee tota homotsykoottisena kummassakin kastinkromosomissa. Ja sitten tämmöinen iso S, tämä merkitsee. Punaista, punaista väriä tekevää alleelia. Ei siis mitään peitä sinne, vaan otetaan se ominaisuus, se, että tulee tietty väri, niin merkitään sitten sen peittyvän resessiivisen alleelin ominaisuuden alkukirjaimen mukaan. S Sällä siis mennään tällaiset vanhemmat homootsykootti punainen, homootsykootti sininen. Merkataan tämä tuleva tapahtuma. Eli tässä ensimmäinen lähtökohta on sitten merkata vastin kromosomien alleelien muoto. Tässä tapauksessa, kummatkin matkinoidaan paljon homotsykoottia, joten tulee iso S ja pientä S, tässä on, on tämä koiras ja tässä on naaras, sen vastin löytyvät alleilit. Tämä X tarkoittaa, että nyt nämä laitetaan ristiämää keskenään. Ja nyt syntyy pelkästään sukusoluja. Tämä Koiras tekee pelkästään siittiöitä, jossa on iso Naaras tekee siittiöitä, missä on anteeksi, munasoluja, jossa on pelkästään pientä SR, eli punasta alleelia. Ei muuta näistä synny. Ja näin ollen sitten saamme tämän F1-sukupolven ensimmäinen jälkeläisten sukupolvi jossa jälkeläiset saattaa ordineettisesti ovat muotoa. iso-s, pikkus, ovat hetero-psykootteja. tämän allelin suhteen eli eri perinteisiä. Toisessa vastinkromosomissa on tullut ää, koiralta isoassa ja sitten toisessa vastinkromosomissa on se pikkuessa, mikä on tullut naaralta. No tämmöinen on niiden genotyyppi, mikäs niiden ilmiösu, eli fenotyyppi sitten on miltä, mitä värisiä nämä peruset ovat. No, täällä tämä punainen väri oli tämä dominoiva, vallitseva, joten punaisia nämä ovat kaikki. Näin, sataprosenttisesti jälkeläisistä. Ja nyt me päästään Gregori Mendelin, Mendelin ensimmäiseen sääntöön. Mendel oli tämmöinen kaverimonkki, joka tutkii kuinka papujen värit ja, tai tietyt ominaisuudet menevät eteenpäin uusissa jälkeläislinjoissa, uusissa taimissa ja teki sitten tämmöisiä sääntöjä, jotka huomattiin jälkikäteen, että näähän toimii, toimii kuin junavessa. eli Ensimmäinen Mendelin-sääntö on yhdenmukaisuuden sääntö ja se kuuluu siten, että tässä keskenään kaksi tietyn geenin suhteen homotsykoottista yksilöä kaikki F1-sukupolven yksilöt ovat tämän ominaisuuden suhteen keskenään samanlaisia ja ilmentävät dominoivaa. Alleilija. kaikki ovat punaisia, kaikki ovat heterotsygootteja, muotoja, iso-S, pikku-S.